Дуже ми ефір разом із військовим експертом Антоном Міхненком. Пане Антоне, я вас вітаю. Вітаю вас, Яна. Напередодні в Washington Post написало, що Британія планує передати Україні ракети Storm Shadow із дальністю 300 кілометрів. Якщо це станеться, це будуть перші далекобійні ракети, які Україна отримає від партнерів. Розкажіть нам взагалі, що це за снаряд, які його можливості? Ну дивіться, це кривата ракета виробництва компанії MBDA, це спільний європейський концерт, в якому долучені французи, італійці і британці. Ця ракета прийнята на озброєнні військово-повітряних військово -повітряних сил Великобританії, вже використовувала свого часу в Іраку, показала ефективні результати по знищенню наземних цілей непогана ракета вага її десь до 1,3 тонни вага бойової частини до 450 кілограмів крила ракета дуже цікава в чому вона цікава циколата ракета яка летить гинаючи поверхню перед цілю безпосередньо наді робить такі невеличку таку петлю на гору на гору піднімається після цього вона спускається безпосередньо на ціль але перед ціллю вона вмикається спеціально тепловізійна голобка самонавидення яка виконує фото, яке є в пам'яті цієї ракети, з фото наземної цілі. Після того, як воно переконається, що ці фото відповідають дійсності, тобто вони однакові, після цього відбувається нанесення удару по цілі. Це дозволяє точно вражати наземні цілі і максимально мінімізувати можливість враження якихось інших цілей, які можуть перебувати поряд. Тому, якщо, ми, якщо Україна отримує ці ракети, це дуже великий крок для того, щоб можна було знищувати наземні цілі Російської Федерації на окупованих територіях, в принципі, ці дальності 300 кілометрів буде достатньо для того, щоб дотягнутися до будь-якої точки в Криму, в тому числі і уразити. Щось у нас сталося із звуком, зараз сподіваюся, повернеться він. Ми говоримо з Антоном Міхненком про ракети Storm Shadow, які, можливо, Британія передасть Україні. Це ракети, які мають дальність 300 кілометрів. Пане Антоне, ви вже з нами? Чуєте? Ні? Так, так, так, я з вами. О, все, ми вас теж чуємо. А, британці, французи робили ці ракети класу повітря-земля, ну, точно не для радянських мігів. Наші літаки взагалі здатні нести такі ракети ну дивіться питання стосовно оснащення наших літаків крилатими ракетами storm shadow в принципі вже обговорювали ще в минулому році Ще в кінці минулого року одне, одне з британських видань піднімало це питання, і до речі, говорили про те, що в принципі наші літаки, такі як Су-24М, можуть бути використані для того, щоб нести ці крилати ракети. Чим цікава ця ракета, в цій ракеті вносяться безпосередньо різноманітні дані, мають на увазі координати цілі, як вона має летіти маршрут безпосередньо до виліту. Тобто, всі вони ця інформація зберігається на самій ракеті. Це не на борту літака, а на самій Ракеті, це в принципі дещо спрощує сам алгоритм ну, наведення цієї ракети, і тому, в принципі, є можливість інтеграції до авіації, яка є на озброєні збройних сил України, зокрема на літаки Су-24М, якщо казати стосовно того, чи є був взагалі досвід інтеграції цієї ракети на інші літаки, на інші авіаційні платформи, то безумовно, ці ракети вони використовуються на літаках Рафаль, Єврофайтер, Тайфун Британський. Тому в принципі є досвід у стосовно інтеграції цих, ліке... цих ракет на, скажімо так, літаки західного зразка. Але не виключається, що можна спробувати інтегрувати. У нас є досвід наших партнерів-поляків, у інтеграції цих ракет проти радіолокаційних Харм до літаків Міг-29. Тому я думаю, що в даному контексті так, також можна спробувати здійснити заходи стосовно інтеграції цієї ракети і на авіаційну платформу українську Су-24. Але ж Україна вже дуже довго наполягала і просила передати далекобійні ракети «Атакамс», які виробляються у Сполучених Штатах, і поки ніякого результату, принаймні, публічній площині, ми не бачимо. А яка принципова різниця між «Атакамс» і «Сторм Шедоу»? Дивіться, це принципово різні ракети. Угу. Бо якщо ми кажемо про Атакнс, це балістична ракета, яка рухається по балістичній траєкторії. Якщо ми кажемо про Storm Shadow, то це крилата ракета. Балістична ракета піднімається догори і потім вже вгорі пікірує вниз, летить по на ціль безпосередньо. Її дальність атаки близько 300 км. І що сказати про Storm Shadow? То це крилата ракета. Вона випускається, вона це крилата ракета повітряного базування, natomiast крилата ракета, натомість балістична ракета Атакнс, вона наземного базування. Mm. Крилата ракета, вона рухається по визначеним координатам, по визначеним точкам над поверхністю Землі, десь на висоті близько 40, від 40 до 60 метрів. І її швидкість дещо інша від швидкості балістичної ракети. Якщо ми кажемо про балістичну ракету, то там швидкість, якщо не помиляюсь, атаку десь приблизно 1300 кілометрів за секунду, а тут швидкість дещо менша, там 1000 км на годину. У Storm Тому там, в принципі, це принципово різні ракети. Балістична крилата рухається по балістичній траєкторії, інша рухається над надповерхній на висоті 50-60 метрів. Крім того, атаку має більш вражаючу е бойову потужність, скажімо так. Бойова частина там на кілограмів 100, якщо не помиляюсь, більше, ніж у крилатої ракети. Е але, в принципі, чому цікава крилата ракета, вона е має різні можливості. Зокрема, наприклад, ця ракета Крилата, вона може бути запрограмована на дальність до 300 км, але може бути використана на дальність до 500 км, це теж маємо зважати. І в принципі вона може стріляти на 500 км. Інша ситуація, що британці навряд чи нам нададуть таку можливість отримати можливість стріляти на 500 км, бо вони обмежені договорами про заборону розповсюдження ракетного озброєння дальності вище 300 км. Тому, в принципі, скоріш за все, якщо будемо отримувати в Великобританії ці ракети, то це ракети до дальності до 300 км. Навіть, От, якщо узагальнити, угу. то це принципово різні ракети з точки зору того, як вони можуть застосовувати. Як кінжал і калібр, роботу яких ми, на жаль, знаємо, але тільки я думаю, що в набагато якіснішому виконанні атакам із Storm Shadow. Навіть якщо Україна отримає Storm Shadow з дальністю 300 кілометрів, а не 500, як, відштовхуючись у того, яку можливість так вони мають, то чи... Матимуть ці далекобійні ракети, такий же ефект на полі бою, як свого часу натівська артилерія та Хаймерси, які стали, знаєте, як то геймченджерами, які змінили взагалі хід бойових дій. Ну, безперечно, безперечно ці ракети, вони зроблять серйозний внесок в проведення наступальних операцій Збройних сил України. Противник, навіть якщо у нас буде невелика кількість цих ракет, буде розуміти, що ми можемо дотягнутися вглиб території. Він буде вимушений рвати свої линцюжки постачання матеріально-технічного забезпечення, які в нього будуть на сьогоднішній момент. Він буде вимушений виводити кораблі з Казацької бухти Сівастополя. Він буде вимушений ще більше засобів кидати на перекриття Кримського мосту, як засобу для логістичного забезпечення функціонування своє, свого угруповання в Криму. Тому в принципі безумовно, наявність Іх ракет вона змінить характер бойових дій. Вона примусить противника тримати свої резерви набагато глибше і розсіювати свої резерви по як, як по всьому фронту, так і розсіювати в глибині території. тому що ми можемо до них, до них дотягнутися? Тому ми сподіваємося, якщо ми ці ракети отримаємо, то безумовно це стане черговим елементом для зміни е, самої війни, яка зараз триває на нашу користь, безумовно. В такому разі, на вашу думку, які перепони, окрім політичних, можуть бути для того, аби Україна отримала далекобійні ракети? Це довго на них навчатися, якесь дуже специфічне озброєння, з яким ще треба навчитися. Ну дивіться, по-перше, я думаю так, ми про Storm Shadow вже говоримо достатньо давно, вже ну, принаймні півроку про це говоримо. Я думаю, що наші військові вже якось так придивилися до цієї ракети, і наші технічні фахівці теж розуміються, як можна буде її інтегрувати, як можна її застосувати в ході виконання бойових завдань. З точки зору технічного, то безумовно, головний момент – це інтеграція на нашу ракету. Авіаційну платформу, це зокрема, наприклад, ті ж самі літаки Су-24. Якщо це вдасться швидко, то ми швидше можемо їх застосовувати. Якщо це не вдасться, потрібно провести певні тренувальні процедури, то це може деякий час дотягнутися. Є питання знову ж таки логістики, є питання стосовно того забезпечення безпеки до доставки цих вантажів цього, цього озброєння до території України. Тому там, ну. Якщо виключити політичні аспекти, є багато таких інших моментів, але я думаю, всі вони їх всі можна вирішити в той чи інший час, але можна їх всі вирішити. Головне, щоб дійсно ці ракети потрапили до нас, і у нас була можливість їх практично застосувати. Ну ще одна довга історія поки що без щасливого фіналу – це літаки F-16. Днями прем'єр-міністр Нідерландів заявив, що дискусія щодо передачі цих літаків Україні все ще триває. Але якщо б рішення навіть було ухвалене сьогодні, то коли б F-16 могли з'явитися в українському небі? Гарне питання. Ну дивіться, знову ж таки, ми багато говоримо про і 16 Ми багато часу вже очікуємо, щоб вони потрапили до нас. І військово-політичне керівництво України вживає це ж видно всіх можливих кроків для того, щоб ці літаки все ж таки опинилися в Україні. І останній тур президента України Володимира Зеленського по півночі по північним країнам якраз свідчить про те, що саме цьому приділена особлива увага: саме постачання літака в 16 З точки зору, скажімо так, військово-політичної складової то влада дійснює всі кроки для того, щоб ці літаки потрапили в Україну з іншого боку, як це може бути реалізовано, як швидко. Ну дивіться, дивіться, у нас були приклади, коли літаки в 16 були вже в Україні. У нас були навчання поведенних сил, де літаки, зокрема, в 16, приймали участь. Тобто вони сідали на наші там, посадкові смуги, вони користувалися деякими там логістичними моментами забезпечення функціонування аеродромів. В принципі досвід і фахівці, які забезпечували діяльність літаків 16, у нас є. І в принципі отримати літаки і використовувати їх на території України можливо. У нас зараз достатньо розгалужена мережа аеродромна, як польових, так і стаціонарних аеродромів. Тобто є такі безлітно посадкової смуги, де можна в принципі ці літаки, щоб вони злітали і сідали. Є в принципі місця, де можна зберігати безпечно цілі такі. Тобто я говорю з точки зору там забезпечені їх перебування в Україні. Тобто тут, в принципі, можна зробити так, щоб вони знаходилися тут. З точки зору, наприклад, як е, пілоти чи здатні вони опонувати цілі такі? Ну, два пілоти, ви знаєте, були з Сполучених Штатів, показали, як вони вміють літати на, на тренажері на літаках, показали високі показники, і, в принципі, вони продемонстрували те, що ми можемо швидко опанувати. Я думаю, що хлопців у нас вистачить таких, які можуть опанувати швидко цілі такі і безпосередньо застосовувати. Інше питання – це озброєння. Літати можна, а от стосовно застосування, особливості застосування того чи іншого озброєння з борту цих літаків, це трішки інший момент. Потрібно, знову ж таки, тренування, потрібно саме озброєння і потрібно, потрібно, потрібно отримати певний практичний досвід. Як швидко? Це цікаве питання. Знову ж таки, це питання не до мене, до наших партнерів. Я думаю, що військово-повітряні сили будуть живати всіх заходів для того, щоб освоїти ці літаки якомога швидше. І во йде по поточних умовах на кілька місяців місяців, розумієте, і це навіть, якщо казати просто підготовку пілота, це дуже мало. Але ми маємо бути переконані в тому, що наші хлопці здатні на це. Наші хлопці розуміють прекрасно, що вони захищають країну і вживають всіх заходів для того, щоб можна було швидко опанувати ці літаки. Навчання тривало б точно менше, ніж переговори щодо надання цих літаків, які ведуться вже ледь не з першого дня війни. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Військовий експерт Антон Міхненко був в нашому ефірі.